ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں طوفانی بارش ہو رہی تھی بکری کی نظر ایک شیر کے بچے پر پڑی جو بہت بیمار تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا بکری نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا بھوکے شیر نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اس نے شیر کے بچہ کو کھانا دیا دودھ پلایا کتنی دیر میں بارش رُک گئی بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے لہذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا بکری نے سوچا اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि इसके माँ बाप तो ना जाने कहां हैं ये बेचारा अकेले में घबराएगा कहीं शिकारी का निशाना ही ना बन जाए चिनाचे वो उसे अपने घर ले आई यहां शेर का बच्चा बिक्री के बच्चों के साथ ही रहने लगा कुछ हर्षा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया एक दिन बिक्री घास खा रही थी और शेर का बच्चा बिक्री की रखवाली कर रहा था اوپر سے ایک کوا گزرا اس نے دیکھا کہ بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے جب کہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کوا یہ ماجرا پوچھنے بکری کے پاس آیا تو شیر کی طرف لپکا اور اسے اڑا دیا ایک دن کو اموکا پا کر بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے بکری نے اسے سب کچھ بتایا اور کووے کو نصیحت کی کہ اگر سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نکی کرنا کوا اپنے اندر نکی کا جذبے لے کر چلا گیا ایک دن نے دیکھا ایک چوہا ٹھنڈے پانی کے تالاب میں گرا ہوا تھا چوہا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈوب رہا تھا کوے کو بکری کی نصیحت یاد آئی وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا چوہا ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کانپ رہا تھا کوے نے اس اپنے پرو میں لے لیا. کچھ دیر گزرنے کے بعد کووے نے چوہے کو پروں سے باہر نکالا تو دیکھا چوہا ٹھیک ہو گیا ہے مگر چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے اب کوا اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا کووا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی اسے بکری پر بھی غصہ تھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کووے کے نئے پر اگ آئے اور وہ پھر اڑنے لگا وہ سیدھا بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا بکری نے کہا نیکی کرو ضرور مگر فطرت دیکھ کر